Da har jeg fått med min nye kollega Louise, og du kommer rett fra skolevirkeligheten. Jeg kan veldig mye om talesynteter og stemmestyrt i teorien, men, men hvordan, hvordan ser dette här ut i et tradisjonelt klasserom? Hvordan funker talesyntese og stemmestyrt i det tradisjonelle klasserommet? Ja, altså det får jo en uh, uvurderlig verdi uh, da de elevene som har utfordringer knyttet til for eksempel dysleksi eller andre lærevansker, uh, de får jo da på en måte et ekstra verktøy i verktøykassa si. Uh, og den store forskjellen den er jo selvfølgelig den at mange elever går fra å oppleve nullmestring når det kommer til lesing og skriving til å oppleve, uh, om ikke stormestring, men noe mestring. Så det er et klart, klart positivt fortegn med å benytte dette i i klasserommet. Da er det nok mange lærere som tänker at dette her ønsker jeg å komme i gang med, men jeg er litt usikker på hvordan jeg skal komme i gang med det. Så hvordan kommer man i gang sånn rent praktisk med å gjøre dette i klasserommet? Ja, altså her er det jo noen ting som man, som man burde reflektere over. Uh, det første det jo på en måte hvordan man introduserer verktøyet for eleven. Uh, her er det nok uh, til tross for at mange elever behukar digitale hjelpemidler i det daglige, så er det nok omdeles litt tabu knyttet til det å skulle være litt annerledes og måtte benytte seg av et, uh, av et hjelpemiddel. Uh, så for at man unngår at, uh, for unngå at uh, PR i 6B skal føle seg dum eller utenfor i forhold til den andre i klassen, så kan det være lurt også å ta en prat, uh, en til är gå igenom verktygen och visa hur man behukar det eh och inte minst förklara varför och hur det verktyget här kan hjälpa för exempel Per his 6B i undervisningen. Och då är man nödt till att modellera. Men jag säger ofte följande att de som har läsestudier svårigheter, de önskar inte att skilja sig ut. Och så plejar jag säga si det som sånn att visst alle elever tar i bruk dette her, så blir på en det en vinn-vinn-situasjon, fordi at alle elever kan ha nytte av dette her, og så blir ikke eleven forskjellig fra de andre. Men funker dette i virkeligheten? Ja, eh väldigt intressant att du tar upp det Magnus eh fordi det det det funkar faktiskt sån i verkligheten att man kan man kan absolut benytt det här i full klass eh og det är något som jag anbefaller också att man modellerar sammen med hela klassen hur man behukar det här för det är så fullt inte de med de som har utfordringar när det kommer till eh att som, eh, som har behov för det här, det kan vara till behug för hela klassen. Så du er absolutt inne på noe der. Du bruker et ord der som jeg ikke helt sikker på om alle skjønner. Du bruker ordet modellere. Kan du fortelle oss vad det betyr? Ja, det som er viktig å tenke over det er at det er ikke alle elever, og heller ikke lærere for så vidt, men spesielt elever i den situasjonen her, som har en forståelse av Eh, hvordan og hvor tid de skal bruke eh, det digitale hjelpemidlet som det har fått eh, utdelt. Eh, og da gjelder det å vise bestemte klasseromsituasjoner for elevene hvor du tenker at her kan vi bruke det. Og så da går vi videre til å vise hvordan man bruke det på best mulig måte. En enkel falgehud å falle i det er det at man eh, deler ut, eh, ut ett digitalt eh, hjelpemiddel, og så forventer man at elevene ska kunne bruke det eh, egentlig fluently eller av seg selv med en gang. Det er dessverre ikke sånn det fungerer. Man kan sammenligne det med det å lære å skrive i første klasse. Man har ofte litt trening på skriving og lesing før man setter i gang og skulle gjøre det selv. Så det er det samme i det tilfellet her. Og mange blir utålmodige og kaster bort hjelpemidler med en gang. Spesielt har blir Veldig utålmodig å kaste det bort når man ikke ser en effekt med en gang, men man er nødt til å ta seg god tid og ha en samtale med elevene om hvordan man ska bruke det. Jeg støtter deg veldig at det er veldig lurt å være tålmodig med å innføre disse hjelpemidlene, men så tenker jeg sånn at, spesielt da en opplæringsfase av en elev, når de er på vei til skulle lære dette här. Hvordan på en måte hjelper du det å huske det, og ta det i bruk når reelle situationer dukker opp? Ja, altså her så handler det jo litt da om forberedelsene, og jeg snakket i stad litt om modellering, men det blir lite det samme her da, at det handler om forberedelser i form av kanske at man avtaler med enkeltelever, man kan vise et lite tegn eller man kan ha avtalt tidspunkt i i undervisningen hvor elevene vet at nå skal vi ta det i bruk. Hvis du bruker det i full klasse så er det jo på en måte ingen problem å si at det er de som ønsker å benytte seg noe av for eksempel stemmestyrtiske hiving kan nå gjøre det. Og det som da er viktig å huske på når man gjør sånne ting i klasserommet, det er jo ikke helt det du spurte om da Magnus, men jeg vil likevel nevne det, så er det, det at man må kanske stille ned forventningene sine litt når det kommer til det at det vi skal være helt stille i klasserommet, for det blir det ikke når man tar bruker hjelpemiddel på den måten her. Det blir litt snakking, det blir litt det man kan kalle for støy, men man vet jo det at læring det skjer nødvendigvis ikke når det er helt musestille, det skjer gjennom interaksjon. Så jeg ville som et godt råd fra meg til deg som skal ta i bruk det her, det er rett og slett å forvente litt prat og sånt i klasserommet når du, når du tar i bruk det hjelpemidlet her. Takk skal du ha. Til sluts kan du gi meg tre suksessfaktorer på hvordan få implementert stemmestyrt skriving og talesyntese i klasserommet? Det kan jeg så absolutt, Magnus. Det første det er tid. Bruk tid sammen med elevene til å gå gjennom verktøyet skikkelig, tryck trykk der, gjør sånn, gjør sånn, men bruk god tid på det. Det andre det er å modellere, som vi snakket om i sted, modellere bruken av verktøyet hvordan du forventer at det skal brukes av gjeldende elev eller elever i klasserommet. Og det tredje det är forventntninger. Jeär nu just der nerligt forventningarne till om det här skulle ha en effekt eller vises en klar effekt med en gang. For det ting tar tid i ett klasrum som sånn som det vill verre med alle andre lläreremota og digital hjälpid eller andre hjälpmiddel som du tar bruk. Så det der de tre som ik tanknker väldigt nytt att tankår.